اكو واحد لما ندره وسمع بعض القضايا قال بقول شغله وهو من من الاصدقاء اللي انا كسبتهم اثناء منطقه الاحمدي الصحيه وهو ايضا مهني لكن مثل ما قلنا كثير من زملائنا عندهم مواهب فهو موهوب فيما يخص التعبير عما يجول بخاطره بالطريقه الشعريه اخ فهد الظفيري وهو فيزيائي من قسم التصوير الطبي تفضل أراد أن يشارككم بكلمة في قلب لأهل الشعر ساحة وللخيل مضمار ويا هادسي سرج المواقيف تلة ولا تاخذك حيرة وتتعبك الأفكار خلك سما بين النجوم المطله بالموقف اللي ما تفيد بها الاعذار لو شفت رضان الشعر مضمحله برقابنا بيعه وبقلوبنا ثار وحب الوطن وجيهنا مسفهله اللي طغى خيره على كل الاعمار من كل جنس وكل مذهب ومله نواف يا حر بكبد السما طار سيف على وجه المعادي نسله يا قايد الدوله ويا الحاكم البار لا شدت الرمضه غمرنا بظله حنا على عهدك صار ما صار والحزم باقي والولاء ما نمله ويا احمد الشطي على سر وجهار مديرنا اللي نحتميه ونجله يا أحمد الشطي على سر وجهاب مديرنا اللي نحتميه ونجله اللي ليا دقة نواقيس الأنظار كنه سحاب الوابل للعزم هلا وابطالنا اللي فعلهم فعل الأحرار ما تحتري الموت وتجيها بمحلة تكبر عزايمهم على رد على ضرار ولينعقد حبل الصعايب تحله كم ساند وحادث من كبار وصغار وفي كل واجب كل حملة تشله الطوارئ الطبيه اللي جت الاخطار ما تعرف تعيش بمهانه ومذله الطوارئ الطبيه اللي جت الاخطار ما تعرف تعيش بمهانه وذله تقدم مقاديم الرعد قبل الامطار وتاريخهم بالعز حافل سجله يا موطني لو قصر الشعر وش صار قدرك تراه اكبر من الشعر كله وسلامتكم ترى مرت بك الله يعافيك ويبارك فيك